support Къде ти беше необикновен? Още с раждането си държеше голямата карта. Играта го очакваше и той играеше добре. Не се стараеше много. Когато си роден с няма нужда да се стараеш. Точно тогава се завъртя с нея, тази, която винаги пе търсил, с дългите и ефтини рокли и вечно излизащи гърти и този поглед, тези очи, този глас. Хората ги разпознаваха отдалеч, разпознаваха любовта. Това е щастието, мислеше си Еди. Повече нищо не искам. И нищото го сполетява, така безотказано, както снежен човек посреща пролета. Започна се, когато тя го напусна. Не спечели в казиното няколко поредни месеца. Изгуби апартамента, работата и един по един старите си приятели. Еди започна да води бухемски живот. Предпочиташе хората на изкуството. Хресаше как превръщат нещастието си в създаване. Обикновено играеше роли на художник, на актьор, на музикант на бок. Най-често на прасе. Беше лош художник, лош актьор, лош музикант, лош бок. Всъщност посредствен. А в тази игра, посредствеността е по-лоша от косъм върху сапун. Беше добро прасе. Отчаян и даващ се в акохол, Еди се запозна с Морис. Известен ръка, с леката ръка, която решаваше всякакви проблеми. Имах необикновен живот, но всичко рухна. Сега искам да се махна, но не мога сам. Разбирам те, разчитай на мен. Имам само на условие. Да не знам кога ще се случи. И на време, в началото Еди скачаше при всяка по-ярка светлина. После това чумя и Еди да си спомнише единствено за нея, как се разтваряше пред него като капка масло, в трепентин. Постепенно забравя и нея, заживя обикновен живот без полети и падения, намери обикновен дом и жена, която му роди обикновени деца. За първи път в живота си Еди беше истински щастлив. Случи се в една кристална сутрин. Жената и децата отидоха на разходка в парка, а Еди бе останал само дома, когато на вратата се почука. Леме, приятелю! Но аз вече намерих. Да. Време. Истри от прокрантя като падащ сух клон в малката кухничка. Навън слънцето грееше, а в парка обикновени майки бутаха колички, в които се усмихваха обикновени деца.